ali gani mtazamaji um, wa Global TV online uh, leo tupo katika makao makuu ya Sport Pesa Tanzania tukiwa na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya Sport Pesa Tanzania Abas Tarimba huyu ni mwanamichezo ambao mnajua uh, amekuwa muda mrefu katika maswala ya mpira lakini leo Tumemfuata hapa ofisini kwake uh, kujadili kuhusiana na ushindi wa Sport Pesa ambao amefanikiwa kushinda tuzo mbili katika uh, awards ambazo zilifanyika hivi karibuni kwa tarehe 17 mwezi huu 17 August katika jiji la Johannesburg uh, nchini Afrika Kusini. Ya, tuzo hizo zimekuwa gumzo na wengi uh, wamekuwa kita kujua tuzo mbili na ni tuzo zinaonekana ni za heshima tuzo za nini? Sport pesa walishindanishwa na nani katika tuzo hizo na walichoshinda ni kitu kipi hasa? Mpaka imeonekana kuwa ni heshima kubwa uh, kwa hap, kwa Tanzania na kwa kampuni hii kwamba wameweza kushinda katika tuzo hizo uh, uh, katika awards hizo ambazo zimefanyika nchini Afrika Kusini. Tutapata muda kuzungumza uh, na Aba Starimba na atatuelezea kila kitu uh, kilivyokuwa. Uh, habari yako mstaaribu kwanza tuanze kwa kuwapongeza kwa ushindi wa hizo tuzo yeah. uh, na nafikiri uh, ni wakati mzuri sasa mm. wa kuwafafanulia watazamaji wa Globo mm. TV online Ambayo inaonekana mm. dunia nzima mm. kwamba hizi tuzo zilikuwa zinaitwaje na mlichoshinda maana mmeishinda tuzo mbili kama ziona mtazamaji hapo mezani uh, ni nini kilichowafanya mkashinda hizi tuzo maudhui ya tuzo zenyewe ilikuwa ni yapi karibu asante asante kwanza na tunapokea tuna, tuna e, tunapokea uh, hizo congratulations ambazo mmetupatia e, sisi kama kampuni lakini e, tuseme kwamba aliyeshinda ni Tanzania kusema kweli Tanzania imeweza kupata e, kuonwa na kusikilizwa duniani kote kupitia tuzo kama hizi na sisi tunajisikia faraja kusema kweli kuwa ni sehemu ya ya nchi yetu hii ya Tanzania na hatimaye kuweza kushinda vitu kama hivi. Hizi tuzo ziko za, za za za aina nyingi katika dunia e, na sisi tumewahi kushiriki kwa mara ya kwanza Uingereza mwaka jana. Kulikuwa na tuzo specifically zilikuwa ni za football. E, walikuwa kiaangalia kwenye wanaita football business awards. E, tulikuwa e, tumeshindanishwa na makampuni makubwa na uelewe kwamba e, mwaka jana kampuni yetu hii ya sport Pesa Tanzania na hata ile e, kampuni mama Spot Pesa ya, ya iliyoko Kenya e, ilikuwa na miaka kama mitatu tu tangu imeanza ku, ku, ku, kufanya biashara tulikuwa ni wapi sana lakini tumekuja kwa nguvu sana katika industry hii ya ya, ya, ya udhamini wa michezo kiasi kwamba wenzetu wakatuona waingereza wakatuona na wakati tukawa shortlisted na kitu kikubwa ambacho kinawashangaza watu kwamba kampuni ya Kiafrika kwa, ya kwetu ni African brand imeanza mm. ime, ime, ime Kenya ni, na iko Tanzania ni, ni kampuni ya Kiafrika imetoka kwenda kudhamini timu ya Premier League kama Everton ni kitu kikubwa sana ni kitu kikubwa sana hivyo vitu kama hivyo vimetufanya kusema kweli tuweze kuonekana kwa haraka sana lakini ile seriousness ndiyo imetufanya tuelewe shortlisted Uingereza mwaka jana lakini tukawa shortlisted vile vile eh, South Africa eh, ambayo sasa hizi ni tuzo za Africa ambazo zaitwa Sports Industry Awards 2018 sababu kila mwaka zinakuwepo hizi sasa michezo yote michezo yote michezo yote na kikubwa ambacho sisi tunajisikia fahari ni kwamba ile kwanza kuonekana na kuwa shortlisted ni mafanikio makubwa sana kwa sababu wako wako wengi sana katika Afrika wanaojihusisha na michezo wako wengi sana kampuni ambazo zinajihusisha michezo kuna watu wakubwa kama eh, Supersport kwa mfano ni magwiji katika maeneo haya katika maudhamini na vitu kama, kama hivyo ukienda West Africa uh, East Africa kuna kampuni nyingi sana ambazo zinadhamini michezo hii sasa sport pesa kuw sighted yani ku, kuonekana na kupata ile recognition ya kuwa shortlisted kwetu sisi ni kitu kikubwa sana na katika categories kuna ambayo mlikuwa shortlisted pamoja na Super Sport yes ya, ipo, ipo hasa hii ya wanaita ya Pan African eh, Pan African eh, campaign of the year Pan African campaign wameangalia eh, campaign za, za sports zilizofanyika Afrika nzima na pale eh, sisi tukashindanishwa na Super Sport kasa uko na super sport, so sio jambo dogo ni jambo kubwa sana wenzetu wamekuepo miaka mingi katika maswala ya michezo, ya michezo. na kikubwa ambacho katika hizi tuzo eh, kilichovutia eh, hata tukawa shortlisted lakini kilichovutia majaji na tukapata kura mpaka tukashinda ni ile ziara ya Everton kuja Tanzania that was a massive thing kitu kikubwa sana sisi kulikuwa tunakiona labda ni kitu cha kawaida lakini si, si kitu cha kawaida ni kitu ambacho kimevuta hisia ya dunia na tunaweza tukadiriki kusema kwamba imefungua milango ya la, za club kuweza kuiangalia Tanzania positively kwamba kumbe kuna talents umeona hmm. e, kiasi kwamba hata hata ukiangalia idadi ya wachezaji ambao sasa hivi wana wa Tanzania wanaokwenda nje na wakakubalika chukulia kwa mfano e, kesi kwa mchezaji yang Africans amekwenda Zambia. Zambia ni nchi ambayo ina export talents. Si unajua? Yeah, wako juu Wako juu kwenye chati, lakini vile vile kwenye uchezaji. Hata sisi Tanzania tumechukua wachezaji wengi sana kutoka kwao. kwao, Makocha kutoka kwao kuja kuja kwetu. Lakini this time around wa mchezaji wa Tanzania amekwenda kule na amepata kandarasi. Na bila, kuwa, na bila trial na ameshinda tuzo juzi hapa ya bora wa mechi. Wa mechi. Mm. Sasa inaonyesha kwamba kumbe watu wanasema Tanzania bwana kuna talents. Mm. Kenya ukilinganisha na Tanzania yawezekana watu wanafikiri labda Kenya kuna maisha mazuri zaidi Kusabu uchumi wao ukilinganisha na kwetu wao wenzetu wako juu katika East Africa. Lakini Simba imekwenda kuchukua wachezaji kule na wanakuja kukaa huku Wanalipa mishara mizuri na hawakuradhi kuweza kutumikia ndani ya ardhi ya Tanzania. Naweza nikasema ujio wa Everton umefungua milango mingi sana eh, kwa Tanzania umefungua hata milango ya, ya, ya tourism utakuta wachezaji wa, wa, wa kuna wachezaji wengine katika dunia ambao wamekuja katika Tanzania hivyo hata tuzo hizi pale zilivyokuwa katika ule ukumbi ilivyokuwa inatajwa Tanzania kwa sababu ilivyokuwa inatajwa Tanzania walikuwa wanaeka clips zile za Tanzania na majina thank you hmm. Tanzania santé Tanzania ni vitu ambavyo vimefanya ule ukumbi kulipuka. Kumbe tunafahamika hivyo na kupata heshima kubwa sana. Na na, na, na sasa uh, ulisema wakati wa mfano kama Super Sport wameanza zamani mm. na ushindi huu unatokana na uh, ujio huu wa uh, Everton. Mm. Lakini tuliona hata Kenya mwaka jana nafikiri mwaka juzi waliwapeleka Hal City. Lakini haikuwasaidia wao kushinda tuzo. Labda Everton walikuwa naichukulia namna gani? Kwanza Everton unajua ni, ni klabu yenye historia yake katika mpira wa Uingereza lakini vile vile katika mpira wa, wa dunia Everton e, ina wachezaji ambao ni magwiji ambao wanafahamika e, imagine e, kwamba ingekuja labda Hull City kweli wakati wakati huo ilikuwa ni iko kwenye Premier lakini e, katika mizania unatengeneza swali kwamba kunani kule kulikoni uko Tanzania kwa nini Everton iache kwenda mahali kingine kote iende nchi kama Tanzania sasa hiyo hiyo, hiyo kusema kweli ni jambo moja kubwa ambalo eh, kwetu sisi tulishaoona kwamba imeshamalizika ime, lakini kwa wengine wanaona kwamba bado ni kitu kubwa kwa sababu ile effect bado ipo Eh, ipo, ipo. na tuzo zote naziona zinahusisha Everton kama atakuwa sijachanganya sasa Ndiyo. Everton ili ime, imesaidia ime uh, SportPesa kuibuka na tuzo mfano kama ambayo imefafanua ya Pan African Campaign of the year hmm. lakini kuna tuzo nyingine tena yenyewe imeshinda na yenyewe inaonekana no pia inahusisha Everton ah, sasa hii hii hi, ni, ni ile inayohusiana ina na mwanajio tulish, tulishindanishwa na kampuni ya, ya, ya, ya Tanzania ya Kiafrika kwenda ku Sponsor Everton waingereza mm -hmm. mm -hmm. ambayo labda ni kampuni ya kwanza naweza nikasema hivyo kufanya ujasiri huo <laughs> unajua unajua kwa siku zote tuma... tumezoea wazungu ndio wanakuja kwetu sisi kuja kutu kutudhamini lakini mm -hmm. sisi Kwe. kutoka huku Afrika kwenda kuadhamini wazungu African brand ni ni, ni ni kitu very rare yani kinatokea kwa nadra sana sasa kwetu sisi hiyo ilikuwa ni kitu kimoja kikubwa sana lakini cha pili bado ile visit ya Everton kuja Tanzania ilionekana bado ni kitu ambacho ni kizito. Sasa ule uzito wake tena ika ikashenanishwa kwa sababu hapa lazima alikuwa tushinde kwenye kategori hii tulikuwa pekee eh, Af best African sponsorship. Wameangaliwa wa sponsors wengine wote au afu mbele ya, ya, ya, ya kamponi kampuni yetu ya Sport Pesa na naona kuna makampuni mengi tu makubwa makubwa ya um, nchi mbalimbali kule Afrika Kusini na mm. nchi nyingine ambazo ni makubwa makubwa tu sana lakini uh, uh, ni rio kusema nawapongeza kwa ushindi huo lakini sasa toka mmeshinda hizi tuzo mbili mm. kwa sababu hata mngeshinda moja ingekuwa ni jambo kubwa mm. lakini mmeshinda tuzo mbili na tokea mmerudi labda sijaona mngejaribu kuwajumuisha labda watu wengine mbalimbali labda kusitembeza kuzifikisha sehemu watu wawezo kuziona na kushuhudia kweli kupata ile eh, ile hamu au harufu ile kwamba kweli ni sport pesa uh, kama sema ni mwakilishi wa Tanzania kwa sababu pale wakati mnashinda ilikuwa ikitajwa Tanzania kama ilivyosema mwa Tanzanian kuziona kufika sehemu kujumuika nazo labda nampango, na mpango wa kufanya namna hiyo sikia kuonyesha umuhimu hii kitu tulimwomba tuli, tuli, waziri wa habari michezo utamaduni na sanaa eh, dr Mwakembe aje South Africa kusema kweli kuje kushuhudia eh, moja ya kampuni za kitanzania zikishindana katika eh, anga za kidunia eh, kwa bahati mbaya akawa na mashughuli lakini akamtuma katibu mkuu wa wizara eh, dada yetu Susan Mlawa ambaye tulikuwa naye kule na nae na, alipokea alipokea tuzo na alifurahishwa kuona na elf alikuja kutoa ushuhuda kwamba Spot Pesa imeitangaza Tanzania vilivyo mm -hmm. na tunajaribu kutana na waziri e, Mwakembe ili tuweze kuona hizi tuzo tunazipeleka kwenye tungependa sisi zene mpaka kwenye ngazi ya juu kabisa hata hata ikiwezekana Mheshimiwa Rais aenzi kuona aone kwamba kampuni zake za Tanzania zinavyojitahidi kuweza kuitangaza nchi miongoni mwa nchi nyingi sana zilizoendelea eh na kwamba tumeshindanishwa na makampuni makubwa e, lakini tukatokea vinara ilikuwa anajiuliza um, kwanza mara nyingi nilikwoni kusema jeuri ya sport pesa kutoka huko Afrika kama ambavyo ulisema na hawa waliona hmm. kwenda kusponsor uh, team kama Everton Uh, uh, inatoka wapi lakini mm. pia uh, kutokana hizi tuzo sasa unafikiri uh, tunaweza kujifunza kuandaa uh, awards za kuwapongeza watu wanaofanya vizuri mfano leo Sport pesa inadhamini simba inadhamini yanga na kwa kifupi kweli inawasaidia kupunguza matatizo mengi sana kwa sababu toka zimeanzisha kwa records zangu mimi kuwa na sponsor anatoa fedha nyingi kama ambavyo SportPesa inatoa mm. kwa Simba na Yanga kuonyesha inaheshimi ile value yao mm. ni, ni, ni jambo zuri unajua unajua hizi tuzo so zinatoa kitu encouragement zinasaidia zina, zina, zina, zina sana unajua binadamu siku zote unapoona kwamba kumbe kuna wenzako wamekuona na wanathamini mchango wako wewe ambaye unatoa ule mchango kusema kweli unapata encouragement unapata Msukumo mpya wa kwamba naweza nikafanya okay. vizuri zaidi. Hmm. Na hata hii kitu hii imetusaidia kwamba ah kumbe kuna watu wenzetu wanatuona. Hivyo hata hapa Tanzania tukija na mfumo kama huu kwa so, sababu zilikuwa po awards hapa naona zinatolewa tolewa eh, lakini pengine tungejifunza ni maeneo gani zile categories eh, ambazo tunaweza tukaziangalia regardless ya affiliation ya ya kimapenzi ya mpira kwamba huyu anapenda yanga au anapenda simba au anapenda nini ah tuiangalie kwamba hata kama unapenda yanga hata kama unapenda simba out, ah, unapenda singida united provided ni football na ajenda yako yo ni kuisaidia mpira wa miguu kukua you need to be recognized you need to be awarded kusema kweli kwa sababu ni, ni hivyo peke yake ni sawa sana kusema kwamba eh, mtoto amefanya vizuri alafu kumwambia asante baba umefanya vizuri sana kesho atafanya vizuri zaidi na mmefanikiwa kushinda hizo awards kama pesa Tanzania. Baada ya hapo unataka nini sasa? Ah, sisi unajua tupo kwa minajili ya kufanya biashara. Lakini katika kufanya biashara pia tunarudisha kiasi ya kile tunachokipata kwenye maendeleo hasa ya mpira wa miguu. Tungependa zaidi eh, Tanzania kwa sababu sisi ni kampuni ya Kitanzania tuwe na timu ambazo ziko very strong especially hizi timu ambazo e, tunazidhamini lakini na zenyewe zika, zika, zika wengine wawe wazuri zaidi lakini vile vile zika kampuni nyingine zikajitokeza yani sisi tunavokaza uzi katika katika kuleta maendeleo ya mpira watokee na watu wengine watokee kampuni nyingine nazo ziweze kudhamini kama tunavyofanya sisi kwa kufanya hivyo ile level competitiveness itakuwa ita, ita, ita na inapokuwa ule ushindani unapokuwa utasaidia mpira mwenyewe kukua zaidi kwamba hauone kama pia mkisaidia michezo mingine kungine mnaweza mkaingia kwenye kategori nyingine huku na mkaweza kufanya vizuri zaidi. Ah yeah, mi, mi, milango eh, kwa mfano Kenya kule wenzetu wamefika mbali wana sponsor rugby, wana sponsor wanafanya boxing, wana sponsor michezo mingi kusema kwa Kenya kwa sababu wenzetu wameanza kitambo kidogo eh, hata uwezo wao wa, wa kifedha, uwezo wa kibiashara ni mkubwa wangeweza kufanya yote. Ya. Na sisi as we go along itafika mahala tutajiingiza pia kwenye, kwenye michezo hiyo tutajiingiza kwenye football kwenye, kwenye, kwenye boxing tutajiingiza kwenye riadha tutajiingiza kwenye michezo mingine ambayo pengine hahitaji sana kuweza kusaidia huko lakini sasa hivi e, nguvu hii ndogo tulionayo tunaiweka kwenye kwenye football Asante sana tumshukuru uh, Mr. Abbas Tarimba mwenyekiti wa bodi ya wa kuugenzi Tanzania na kwa mtu ambaye alikuwa na kiu ya kutaka kujua kuhusiana na tuzo hizi mbili ambazo wameshinda naamini kabisa majibu yatakuwa ya yamepatikana lakini uh, kwa kupitia maoni ya Gobo TV online naweza kusema kwamba kwa mtu ambaye au uh, kampuni ambayo inaonyesha ijali michezo ya Tanzania na kama wewe ni mpenzi wa soka una support timu yoyote ile hata kama itakuwa sio Simba sio Yanga lakini uwezo lazima uamini kwamba kwa yule anayeunga mkono mchezo wa soka basi na we unapaswa kumuunga mkono, kumuonyesha au kumpa nguvu zaidi ya kuendelea kusapport zaidi mchezo wa soka au michezo mingine. Kwa hiyo ni kwa mara nyingine tena tunawapongeza pesa kwa sababu leo mekuza tena value ya Yanga na Simba. Kwa mdhamini um, yote utokea, famani yao itakuwa juu kwa sababu akiamini kama hawa wameweza kuweka fedha nyingi namna hii mm. hadi bilioni moja kwa mwaka. Mm. Hata yeye atakuwa na kiasi kidogo lakini ataangalia mm. kama alitaka kutoa milioni 100 basi anaweza kaongeze ikawa milioni mia mbili. Kwa hiyo tuwapongeze kwa kuendelea kusaporti michezo tuwapongeze kwa Tanzania vizuri lakini uh, tuwakumbushe support pesa na wenyewe pia wanadeni kwa sababu kama ukishinda hivi ungetamani kushinda tena na tena. Na tena. Kwa hiyo mtabidi mfanyi vizuri zaidi na zaidi na naamini wapenda mpira Watawaunga mkono kwa sababu nyinyi mmeonyesha mnataka kuunga mpira mkono.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 Olympia kila wiki tunaposherehekea miaka kumi ya mafanikio tukiwa na M-Pesa kweli pesa ni m